Lo que ha passat és una oportunitat és una oportunitat i és un regal. és un regal que dins de lo negatiu d'aquesta pandèmia eh, ens ha portat coses positives: la desacceleració del turisme, eh, per la força, la desceleració de, de la contaminació, d'agafar el cotxe i oporto, doncs, des de l'inici quatre mesos, sense anar a la meva feina que és Mataró sense agafar peatge, sense consumir gasoil, sense anar en cotxe, sense anar, simplement em quedo a casa. D'alguna manera això ha fet que, que tota, tota aquesta història de la pandèmia també ha portat alguna cosa positiva. I al final aquesta expo on els nens al final s'apropien d'allò que és seu, eh, a mi em recorda com jo que sé, les imatges de Txernòbil, quan l'home marxa doncs surten les bèsties, surt, la natura s'imposa. I en, aquesta, I en aquesta història al final s'ha imposat la natura, que són els nens que necessiten el seu espai.